بسم الله الرحمن الرحيم فيديو جديد لشقة للبيع مساحة دي وتلاتين متر ده الريسبشن معانا من بعد الحمام تفاصيل والسعر كاملة هتلاقوه اسفل الفيديو توضيب جديد وميزه من الشقه على الشارع مش مجروحه نخش لطرقه التوزيع. لوصف معموله جبسون بورد الارضيه معموله بورسلين بعد كده اول حاجه هنا نطبخ بعد كده علينا الشمال اول غرفه طبعاً ميزان الشقة كلها على الشارع مفعش داخلي ودي الغرفة التانية وبعد كده عندنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين وبعدين عندنا الغرفة الرئيسية كل الشقة مكيفة سبليت جديد تشطيب جديد الغرفة دي فيها دريسينج هوم غرفة لبس وبعدين الحمام في جميلة شاور حمام المصنع أتمنى لو الفيديو أعجبكم تنسوش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس من يكون غدي ومهار تعقبكم تزوروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته